עכשיו שאנחנו מכירים את החוק הראשון של ניוטון, נעשה בוחן קטן. אני רוצה שנבדוק איזה מהמשפטים הבאים נכון. המשפט הראשון הוא, אם כוח השקול הפועל על הגוף הוא 0, נהירותו לא תשתנה. מעניין. המשפט השני הוא, כוח למוזן הפועל על גוף ישפיע תמיד על גודל המהירות שלו. גם זה מעניין. משפט שלישי, הסיבה שגופים בתנועה נוטים לעצור בחיי יום-יום היא שפועלים אליהם כוחות לא מאוזנים. משפט רביעי, כוח לא מאוזן, הפועל על גוף ישנה תמיד את כיוונו. תחשבו על קצת. בואו נחשוב על כל משפט בנפרק. המשפט הראשון, אם הכוח השקול הפועל על גוף הוא 0 מהירותו לא תשתנה לגמרי נכון דרך נוספת לנסף את החוק הראשון של ניוטון אם יש גוף ענה במרחב במהירות מסוימת ובכיוון מסוים נניח שזה בחלל החיצון ונניח כוח הכבידה לפועל עליו, תמיד יש כוח זהיר כלשהו אנחנו יachtsהן קבידה ו'amchal קיקי מית נגש בהם מחברק לגמרי הגוף ימשיך לנו ללעד מירותו לא תישטנה לא בקודלא ולא בקיבונה משפחת זה לגמרי נחמן משפחת שני קורח לא מוזן אפילו לגופ יש פיר תמיד על קודלא מירות שלו אי מהי כתב על מירותו. זה היה נכון, כוח לא מוזן, על גוף ישפיע תמיד על מהירותו, זה נכון, זה יכול להשפיע על הגודל או על הכיוון של המהירות, נחשוב על זה. נעשה עוד סרטונים על תאוצה וכוח צנטריפטלי, אם אלה מושגים לא מסתכל על רחבת החלקה על קרח מלמעלה. רואים רק את הראש של המחליק. ומחליק מחליק בכיוון הזה. תדמיינו שהוא תופס בכוח חבל הכרוך על יתד ברחבה. אם מסתכלים על זה מלמעלה, מה יקרה? הכיוון של המחליק ישתנה. כל הזמן בחבל. הוא ימשיך לנוע במאגל, וכשהוא יעזוב את החבד, הוא ימשיך בקו ישר לפי המשיק, ובהנחה שהחיכוך זניח, בגלל הקרח, הוא ימשיך באותו גודל של מהירות. הכוח לכיוון המרכז, המתיחות בחבל במקרה זה, תשנה רק את על כן כוח לא מאוזן, לא ישפיע בהכרח על גודל המהירות. במקרה זה הוא משפיע רק על הכיוון. מגרה אחר הקרולל כוח ותאוצת סנטרפטלים, הוא גוף כלשהו במסלול סביב כדור הארץ. אם זה כוכב לכת, זה אחד הערכים שלו. הסיבה שבגללה הוא נשאר במסלול, היא כוח הכבידה, אותו ומשנה את כיוונו. לא הייתה גודל המהירות שלו שנשאר קבוע. אם כוכב הלכת לא היה נמצא, הירח היה ממשיך בכיוון זה לעד. כוכב הלכת מפעיל עליו את כוח המשיכה שלו. מדבר על כוח המשיכה בסרטון בהמשך. כוח המשיכה מעיץ את הירח פנימה. לאחר, פרק זמן שמוסיפים לווקטור המהירות של הגוף, את השינוי שעבר מקבלים וקטור מהירות חדש. זה אחרי שהוא יתקדם קצת. וקטור המהירות החדש ייראה בערך ככה. הוא על גודלו. כוח המשיכה פנימה תמיד בזווית ישרה ביחס לכיוון המסלול שלו. הערך שומר על גודל מהירות נכון, כך שהוא לא בורח לחלל ולא מתרסק על נעסוק בזה בהפירות בהמשך. התשובה הפסוטה כוח לא מאוזן ישפיע תמיד על הגוף, על גודלה או על כיוונה, או על שני הם. זה משפט לא נכון. המשפט השלישי, הסיבה שגופים בתנועה נוטים לעצור בחיים יום יום, היא שפועלים אליהם כוחות לא מאוזנים. זה נכון בהחלט. לוקח את הספר שלי הוא מנסה להריץ על השולחן סיבת העצירה היא קיום כוח החיכוך הלא מאוזן השפשוף בין הספר לבין השולחן אם אני בתוך ברכה במים שקטים אם אני מנסה לדחוף גוף כלשהו בתוך המים הוא נעצר לבסוף בגלל התנגדות המים המים מפעילים כוח בכיוון מנוגד לתנועת הגוף הוא מעט ונעצר הסיבה שאנו לא רואים דברים שממשיכים לתנועותם בחיי יומיום היא שיש תמיד התנגדות כלשהי המשפט האחרון כוח לא מאוזן הפועל על גוף ישונה תמיד את כיוונו. זה המשפט הכי אינטיוטיבי אם יש לנו גוף הנה במהירות משויימת נגיד חמישה מטר לשנייה בקיבור נזא אם אפילים על כוח לא מוזן ב auto קיבון זה כוח ב auto קיבון קמות נוח אני מאיץ אתו אני לא משנת קיבונו אם אני מפיל כוח בקיבור נפוח אני מאיץ אותו אחלו משנת קיבונו אוחליש שנות את קיבונו ימיאש משו כזה זה לא באחר כוח משנת קיבון המשפט הזה לא נכון. כוח לא מאוזן על גוף לא תמיד ישנה את כיוון הגוף. תכן שזה יקרה כמו כאן, אך לא תמיד. המילה תמיד עופרת המשפט הזה ללא נכון.